dari hasanta billa is fi awi ya bali ul Oh, yeah. ازعل شيء وهفضل اصلي مش همشي غير لما احس ان انا مرتاح عشان خاطر ما تسيبنيش اضيع منك ماليش في الدنيا غير حضنك بحس بخنقة وانا في